هذه الشيلة مهتاة من عبد الله محمد الصعيقري إلى ولد عمه سلمان ثبيان الصعيقري. الله انشاش وثاني بركانه وشبت بقابس الشعب نيرانها الله انشاش وثاني شانها المظلوم تذكرت القريه عزات شهر كل السعاده تنجب العنوانها المظلوم يا سلمان اذا العم ياتلو باسم الصعد لو مقتعنا شانها الوطن باسم الحرس قفصه وسلمان يا عز الشرف لو طانها صعاب ميدانها <متحدث> رقاق راح يبندكم كل الضيوف يبند قصاها تطيب ميدانها اضرب كنا قد تلقى عسى كل السعاده ما يا سلمان بك شانها الوطن باسم الحرس سلمان يا عز الشرف أمسى حزبا حتى حزبنا وقومه المركبة أحسسناهم والوانا تجدي من في العمل والمواعيد الآن.